صوتها الصيفيه خلصت وبدت وراها المدارس صور هذا إيش بالضبط هذا ايش انا ليش لازم ادرس كل هذا ليش ليش كل هذا انا ايش حستفيد من هذا الكلام كلام كثير وهذا يفترض كله ادرسه يعني لبوا لبوا اشتياقي للمدرسه صراحه يعني ما شاء الله ما شاء الله خلونا نكون واقعيين استمتعت بعطلتي بشكل ما بتتصوروه أسباب كثيرة لكن أهمها هي إنيميات الموسم خلوا نشوف أفضلها بالمرتبة الخامسة قصد آيلاند بتحكي عن شخص لقى نفسه على أطراف جزيرة الشخص فاقد ذاكرته وكل اللي متذكره انه راجع بالزمن لينقذ شخص معين وبالليل بيلتقي ببنت عم تغني هل بنت بتطلع كمان فاقده ذاكرتها بنفس المكان ومن هون تبدا قصه الانمي لا يعرف هالشخص مين هو الشخص اللي جاي عشان ينقذه نهيك عن القصه الجيده ورسمه والتحريك الجذاب الحبكة اللي بالانمي ممتازة جدا وجذبتني بطريقة حلوة. الاحداث بطيئة بشكل او باخر. بكل بساطة لان هدف القصة واحد واللي هي معرفة مين الشخص اللي راح يتم انقاذه. فطبيعي جدا تكون الاحداث بطيئة. الانمي مليان توستات شخصيات جيدة وعلى ما يبدو النهاية راح تكون ممتازة. بالمرتبة الرابعة هاتاراكو سايبو <تصفيق> سيلز ات وورك هذا هو الانمي بكل بساطة، شرح للي بيصير جوا جسمك بشكل ممتع. الأبطال هم خلية دم حمراء خلية دم بيضاء. <تصفيق> والأحداث اللي بتصير معهم. بشكل عام الأنمي ممتع من عدة نواحي، غباء خلية الدم الحمراء ارادت خليه الدم البيضة <تصفيق> كياته الصفائح الدمويه وطبعا اكيد لازم اذكر التناسق الجيد بين الرسم اليدوي والسي جي اي الموجود بالانمي لانك بتحكي عن اعداد كبيره من الشخصيات فاستخدام رسم السي جي اي كان بمكانه وعندك كمان فكرة المعلومات اللي موجودة بنص الاحداث وذكرها بشكل سريع، يعني الانمي مو اي كلام. بالمرتبة الثالثة جراند بلو إذا كان بدي أحكي عن أكثر الأنميات اللي ضحكت فيها، فجراند بلو راح يكون أبرزها. والقصته بتحكي عن كيتاهارا اللي رايح لعند بيت عمه اللي موجود على اطراف الشاطئ. كيتاهارا متحمس ليش لحاله ويدخل بجو الجامعه المعروف انه رهيب. بس للاسف اول ما بيدخل. بالضبط هذا هو الانمي. كوميديا بكوميديا. أحداث ممتازة جداً متنوعة نهيك عن رسم ملامح الشخصيات لما تصير معهم مواقف غبية. اكيد لازم أحكي عن هدول الاثنين المعضلين. الأغلبية الوحيدة بالأنمي إنه بده يدخل فكرة رياضة الغوص بالغصب، ما أثر هالشيء بشكل كبير من استمتاعي بالأنمي بس بحس بشعور غبي لما تجي مشاهد استمتاعهم بالغوص، عطوا رأيكم هل بتتفقوا معي بهالنقطة. بالمرتبة الثانية هاني بادو <تصفيق> قصة هاني بادو بتحكي عن رياضة تنس الريشة للبنات بتبدأ الأحداث مع اراكاكي اللي بتتميز بضرباتها القوية واللي ما فادتها أبدا ضد آيانو البنت الأصغر منها وبتنتهي المباراة بخسارة اراكاكي الشنيعة بالسنة اللي بعدها آيانو بتنتقل لنفس مدرسة اراكاكي بس المشكلة إنه آيانو قررت تعتزل رياضة تنزل شو السبب؟ وهل رح تنضم؟ كل هذا رح تعرفه مع مشاهدتك للأنمي خلينا نتفق على شي واحد الأنمي كقالب يعتبر رياضي لكن الأساس دراما المزج بينهم عجبني جدا البعض ممكن ما يعجبهم لأن أخذين فكرة عامة عن أنميات الرياضة إنها مركزة على أحداث المباريات بشكل أساسي معن بها نيبادو هالشي موجود لكن بشكل قليل جدا شو بدي احكي لاحكي؟ مزج ممتاز جدا بين الساكوغا والسي جي اي تحريك سلس من اللي بحبه قلبك مباريات مشوقة هون وهون واحداث درامية سريعة من نوعي المفضل من كثر ما عجبني هانيبادو حطيته طول الموسم بالمرتبة الأولى لكن شاهدت الأفضل منه واللي رح تعرفوه مع نهاية الفيديو خليكم معي انميات جديرة بالذكر تيو تشان نو توقاكيرو أحداث كوميدية سريعة رح تعيشها مع تشيو وهي رايحة على المدرسة هابي شوغر لايف لطافة وكياتي ممزوجة مع تصنيف الرعب سونو هارا سونو كانرين سان حياة شخص قصير ومواقفه مع مربية بيته أسو بي أسو بسي. فرع البنات من الأنمي الكوميدي دانشي كيوكوسو نيني تشي جو تشو كان كان ريريكو قصة فرعية من أنمي كايجي عن كيفية صنع لعبة الموت مع الرئيس الأوسط الرهيب توني جاوا. وطبعا المعروف لا يعرف الجزء الثالث من الفخامة شينجي كي توضيح الاسرار وساكو قام الطراز الرفيع. انميات سحبت عليها كيوتو تيراماتشي سين جون هولمز صرت سيء وماني فهمان شخصية البطل. بلانت ويذ انمي ما ارتقى لتوقعاتي خاصة بعد ما انهيت العمل الرهيب دارلينج ان ذا دا فرانكس. ساتسوروكو تينشي. عمل ممتاز جدا بس مانو من النوع المفضل شي تشيسينو سوبرو عمل مبتذل لكن بالغالب راح اكمله مستقبلا واكيد لازم اتكلم عن باك ستريت جيرل القصه الجيده والجوده اللي خسفت العمل بالكامل افضل مقدمات الموسم المقدمه الخامسه لسلسله باكون هيرو اكاديميا واللي تعودنا على جودة مقدماتها. المقدمة الرابعة لسلسلة شينجي كي نو المقدمة اللي مدحتها شخصياً وذموها الكثير. مقدمة شوكان كان بيريكو توناغاوا، شرح صريح وواضح لرهابة توناغاوا والمصايب اللي بتصير بالشركة. مقدمه شوجو كاجيكي ريفيو ستارلايت موسيقى ومشاهد من نوع المفضل مقدمه هانيبادو من افضل المقدمات المناسبه لجو الانمي تبعها مقدمه بانانا فيش اخراج لا غبار عليه واكيد افضل مقدم لهذا الموسم مقدمة جراند بلو حماس الصيف والرياضة بقالب موسيقي بالمرتبة الاولى وافضل انمي لهذا الموسم شوجو كاجيكي ريفيو ستار قصة الأنمي بتحكي عن كارين وهي كاري البنتين اللي وعدوا بعض من هم صغار انهم يلتقوا ببعض هيكاري كاري سافرت وحاليا كارين بمدرسة للبنات بيتعلموا فيها فنون الرقص والغناء وأشياب وكلبية تانية كل اللي بتحتاج تعرفه انه هي كاري انتقلت لمدرسة كارين وكانت كارين من نفس سنة لسبب أو آخر وبصير تويست بالحلقة الأولى بيقلب الأنمي بالكامل شاهد الأنمي لتعرفها تويست وكا الانيمي كقصة مبتذل جدا وواضح ان الشخصيتين الاساسيتين بيشبهوا كوميكو رينا من هبي كي افنيوم وحتى فكرة الشخصيات الكثيرة موجودة بهبي كي افنيوم وهذا الشيء اللي خطر ببالي طول ماني شوف الحلقة الاولى لكن بعد التويست جودة الاحداث انقلبت تماما جودة الانيميشن الاضاءة الخلفيات سواء الكاميرا أو حتى المشاعر صارت بمستوى ثاني تماما وأشوف شخصيا إنه كجودة عمل من ناحية السرد القصصي والتفاصيل الإخراجية اللي من شوي ممكن تجابه كثير أنميات جيدة من النواحي المؤسف إنه العمل ما ترجم منه غير أربع حلقات وحاليا الأنمي وصل الحلقة التاسعة والاربع حلقات كانت كافيه اني اضع امالي وارفع توقعاتي بهالعمل كل عليك انك تشوف الانمي وتعطيني رايك الكامل تحت بمكان التعليقات بالاخير الموسم كانميات كان جيد وممتع على الاقل بسبب هالانميات ما فيني احكي ان عطلتي كانت مملة